ο κόσμος, ο ουρανός έχει το πυρ το φως καί τους αστερας η νεφέλαοι απαιορούνταοι κρέμανται εν τω αέρι οι όρνηθες πέτονται υπό των νεφελών οι ικθούες νέεχονται κολουμβόσι εν τω χιούδατι οι γέ κατέχει ώραι «Χύλας», «Πέδια», «Ζδόια», «Αντροόπους». Σύμπας χώ κόσμος εκ τεσσάρων στοιχέιον συνίσταταί. Άτίναί, χώι πρότοι στήμονες πάντον σωμάτων εστίν, χαπάντα τά σομάτα εκ τούτον πεφύκε.